Цимір, яка в 60-х роках працювала там в ланці. Сіяли, ями там колгосп був такий, що всі ямки засівали. Жінки ходили на жнива туди разом. Жінка згадує, до гамарні і тоді ходили пішки, автобусного сполучення не було. Це навіть поштарка, щитайте, що від Морозова, це де гамарня, і вона бідна небожка носила ту пошту так далеко.